Хто перечитиме нині, то й заплутався в імлі. Наші галицькі газдині – то найкращі на землі. На Йордан полізуть в річку найпотужніші хлопи. Наші доні – як смирічки, а синочки – як дуби. Келих щастя аж вінця наливає нам Ісус. Словом Божим українці захистились від спокус. У Різдво і щохвилини радість в серці неземна, Бо вшановують родини день народження Христа. Христос народився!